en bit och så hamnade den på handen. I alla fall de här kakorna. De är så goda. Så fort jag bjuder på dem så blir det alltså det blir eller tillställningens snackis. Alla älskar de här kakorna. Och jag pratar såklart om brownie cookies med dumle och salt. För idag ska jag visa er hur jag bakar just de här kakorna. Jag lovar att ni kommer gilla det. Brownie cookies alltså. Ja, men som ni såg så var det inte vilken brownie cookie som helst utan en brownie cookie med dumle och flingsalt. För att om inte ni redan visste det, oj, redan visste det så är det nämligen choklad, kola och salt en ljuvlig kombination. Alltså det får smaklökarna bara dansa i takt. Jag lovar, gillar ni kola, choklad och salt var för sig så kommer ni älska dem tillsammans. Och då börjar jag med att smälta ihop smör, oj. tillsammans med mörk choklad. så tog jag en lite för liten kastrull, men när det smälter så kommer det få plats. Och jag kommer att smälta ihop smöret och chokladen på låg värme. För att choklad är väldigt värmekänsligt, så att det bränns ju väldigt lätt. Och att ha en kastrull full med fastbränd choklad i botten, det är inte roligt. Så låg värme när ni smälter ihop choklad och smör. Sen ska vi vispa upp ägg, strösocker och farinsocker i den här skålen. Då börjar jag med att knäcka i ägg. Två ägg. Sådär. Sen tillsätter jag två deciliter strösocker, tillsammans med en och en halv deciliter farinsocker. Farinsockret ger en härlig kolasmak till kakorna. Det blir jättegott. Och nu ska vi spå ihop det här och det gör jag med min elvisp för att jag vill få det riktigt ljust och fluffigt. Nu är det ljust och fluffigt, och jag ska röra om i chokladen. Och sen ska jag gå ner med den i äggsmeten. Så där. Nu har chokladen också smält, smält ihop. Och jag ska hälla ner det här i min äggsmet. Här ser så gott ut. Smält choklad är ju det bästa. Så där. Nu ska jag röra ihop det här. Det gör jag enklast med en ballongvisp tills det har blandats väl. Och hur man ser det är ju att det inte är några äggspår i smeten. Men äggsmeten är ju lite guldaktig. Så att man ser ju tydligt om det finns spår kvar. Och det tycker jag inte mig se nu. Så att nu ska jag gå ner med de torra ingredienserna och det är 3 dl vetemjöl. 3 matskedar kakao. En tesked bakpulver. Och en nypa salt. Det har jag här. Så. Sen rör jag ihop det här till en tjock smet. Och då tror jag att jag kommer behöva gå ner med en slikepott. För det är ganska svårt att arbeta ihop den här degen med en visp. Eftersom att den blir så himla tjock. Så jag tar en slikepott. Och rör ihop. Och här ska man också röra ihop tills det är väl blandat. Inga synliga spår efter mjöl eller kakao eller Så där. Så bara röra på ordentligt. Nu är smeten färdig att skopas upp. Sen ska jag toppa med dumla och flingsalt och sen ska jag köra in kakorna i ugnen. Då tar jag en skopa så här bara. Och trycker ut på plåten. Och Tänk på när ni skopar upp er smet att ha jämna mellanrum mellan kakorna. För de kommer nämligen flyta ut en aning. Så jag gör så där. Man vill liksom inte ha en hel stor plåtkaka. Eller ja, det kanske man vill förresten. Vad vet jag? Så. Åh. Det här kommer bli så gott. Det här är faktiskt en av mina absoluta favoritkakor. Det är så ljuvligt. Så. Och sen så där. Nu har jag åtta kakor här på plåten som jag ska toppa med dumble och flingsalt. Nu har dumlen liksom smält ihop lite grann, men det är ingen fara. Så bara trycker man ner dem lite så där i kakorna. Här kan man såklart välja själv hur mycket dumle man vill ha. Jag tycker att lagom är bäst, för det får inte bli för mycket dumle, även om dumle är jättegott. Men en, två, tre, fyra, runt fyra, fem bitar ungefär. Och då har jag hackat dumlen i tre bitar och i fyra bitar för att få vissa större och vissa mindre. Och ett tips som jag har är att lägga kolasidan uppåt på kakan alltså. Här är det ju choklad på ena sidan på dumlen och där jag har skurit så kommer ju kolasidan fram. Lägg den uppåt för att chokladen är ju mjölkchoklad. Och mjölkchoklad bränns väldigt lätt i ugnen. Så om man har den sidan uppåt så finns det en stor risk för att man får kakor med bränd choklad. Så ett litet tips är att alltid ha kolasidan uppåt. Då riskerar du ingen bränd choklad i dina kakor. En, två, tre, fyra. Här kan jag lägga på en till. Sådär, nu har alla kakor fått dumle på sig. Så nu ska jag bara toppa med lite flingsalt. Sådär. För som jag sa tidigare, bästa kombinationen är kola, choklad och salt. Jag lovar. Saltet både förhöjer och balanserar smaker. På ett helt ljuvligt sätt. Så där. Nu ska jag grädda mina kakor. Det gör jag mitt i ugnen på över- och undervärme 175 grader i cirka 10 minuter. Nu är kakorna klara och de har till och med hunnit svalna lite grann. Jag har låtit dem stå så att de ska liksom få sätta sig. Och det har jag gjort för att jag nu ska kunna provsmaka. Så att jag tänker ta upp en kaka här. Och så ska jag prova att dela den. Den är alldeles kladdig. Inuti, precis som en brownie, det är en brownie i miniformat. Oj! Mm! Precis lika goda som vanligt. Brownie cookies med dumle och salt. Så himla gott! Så nu hoppas jag att ni blev sugna på att prova de här brownie cookies med dumle och salt. För de är magiska! Och om ni blev sugna så finns länken till receptet i beskrivningen här under videon. Hoppas att ni gillar videon. Och glöm inte att prenumerera. För om ni prenumererar så missar ni inga kommande videos. Och nästa video, då kommer jag att bjuda er på det här. Och sen så använder jag en havremjölk för att jag tycker att det blir krämigast och godast. Och då slår jag bara på den. På mina kaffeisbitar. Ja, ni såg ju. Ni måste prenumerera för att då kommer inte ni missa en enda smarrig video framöver. Men tack för att ni har kollat idag. Ha det så jättebra och ses vi snart igen. Hej då!